Vestea ministrului Iaolgu a Vasilescu care va indispune toci bugetarii. V subliniere tiproaste pentru bugetarii dat de ministrul muncii Iaolgu ca Vasilescu. Conform Social-Democratei, zilele de 29, 30 sublinierei 31 mai nu vor fi libere. La sfârșitul lunii există două zile lucrătoare libere decretate în mod legal stipulate în Codul Muncii, cerbepoarea de Rusalii, 27 sub Ipul Lui, 28 mai, din care doar 28 este într o zi de luni, plus ziua de 1 iunie, vineri. Mai exact Bugetarii, în zilele de 29, 30 i 31 mai, nu vor avea liber. Sărbătoarea de Rusali în calendarul ortodox este cunoscut sub, limierei, sub denumirea de pogorârea Sfântului Duh, anunc capitalero.